Háskólagrunnur opnur rosalega margar möguleika, það eru svo margar brautir sem maður getur valið og velurgrunir sem að henda þér, það opnaði fyrir mér þann möguleika á að geta farið í þann nám sem ég hafði áhuga á. Háskólagrunnurinn er í rauninni leið fyrir fólk sem hefur getur lokið hefðbundnu framarskólanámi annarkort til að taka upp þráðinn eða byggja ofan af það sem það er fyrir. Mér langaðist að klára stúdentinn og geta bara að fara í háskóla þar sem í vantaði fleir einingar þannig að ég á að skora hingað og ég sé bara akkert eftir því. Þetta fólk við atvinnulífinu, margir nemendur okkar sem að hafa iðnómabáki, píprar eða bókbindarar eða eitthvað og það er líka vaxandi fjöldi sem að vera með um þó núna að nemendum sem að hafa stúðnasprótt eða vilja bæta við sig starf frá rönggreind til að geta lært kanski tækniverkfræði eða tölvunarfræði eitthvað slíkt. Þó til að bæta við eins og svo margir í námunu þegar útskýrast að málabraut félagsbraut bæta viðra umgrunnum í undirbúnaðsnámunu til að komast inn í greinar í háskóla. Margur hefur séð fullt af nemendum sem hafa klárað háskólanám hér eftir að hafa byrjað hjá okkur í háskólagrunni. Ég veit að andinn í skólanum er líka þannig að fólk langar til að halda áfram hér. Stökkið yfir við í viðstufræðina var ekki svo stórt. Háskólagrunnin undirgu mir það vel að ég var ekki stressaður að byrja ég í þekti allt sviðið og sem sem ég var að læra fyrir í hálstu grunninn sem var kennar núna fyrstu ætt í í háar. Þetta er bó að vera mjög svona harður sprettur en það er bara alva hykalægt gott að vera að lokast brúma þetta. Maður bara lærði svo roslægt mikið um sjálfan sig eða þroskaðist mjög mikið. Það maður bara kom með bakland fyrir framhaldandi nám. Þetta hefur verið einbæsta ákvörðun sem ég hef tekið og ég stefni að viðskiptafræðinám við skólum. Því ég og Ég vissi ég ekki alveg hvað ég var að fara út í og það var svona þekkt engan hérna. Bekkurinn er búin að standa saman sem bara heild. Við sinnum mörgum verkefnum saman, lærum saman fyrir þóð. Partan á náminni voru mjög krægjandi. Það, það er náttúrulega stíf verkefnanskill og þú ert að gera þetta á einu ári. Ef þú leggur með etna því í þetta þá er þetta bara eitt dál og þá er þetta bara búið og ég er að ná bara þekkingunum allri ég er í alveg að virkilega hvað ég er að gera þetta skipulag og þetta nám hendaði mér ótrúlega vel og ég tel mig vera mjög vel undirbúna fyrir áframhaldandi háskólanám